والموشحات والالحان العربيه بقياده الفنان حسن عريبي تقدم نوبه مالوف ليبيه بعنوان ناح الحمام المطوق فقم بنا يا نديم بحث وتهذيب واعداد حسن عريبي <تصفيق>